Pro děti od tří let je určená nová autorská inscenace režisérky Veroniky poldau friedl která bude mít premiéru v divadle Drak v sobotu 26. září. Představení nová premiéra divadla Drak se jmenuje Doha Jan a je to představení autorské. Když jsem přemýšlela spolu se scénografkou, jakým způsobem to téma uchopit, tak jsme vyšli z cílové skupiny, což jsou děti ve věku 3 až 6 let. A přemýšleli jsme, která ta situace je těm dětem blízká, co důvěrně znají. A důvěrně znají samozřejmě svůj dětský pokojíček, postel a večerní usínání. Takže představení Dohajan si hraje se situací, kdy děti zlobí, nechce si jim ještě spát, a zároveň objevují svět toho pokoje. Stíny na stěnách, a z peřiny se může stát i glů, a pod postelí jsou duchové a podobně. Abytnost toho představení spočívá v tom, že je fyzické, neuslyšíte jediné slovo a pracujeme s velkým minimalismem, který nám umožňuje velmi rychle přejít do metafor celkově doufáme, že si to děti užijí.